اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج ہماری کلاس مدل عوت کی ہے میں آپ کو بتاؤں گا مدل عوت کیا ہے مدل عوت کیا ہے مدلاودھ یہ ہے کہ جب تنوین پہ آپ وقف کریں گے تو اس کو علیب بنائیں گے یہ مدل مدلا ہے اب آپ مثال دیکھیے جیسے سر نصر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رائی تن سید خرون دین اللہ افواجہ تو یہ افواجہ میں مدلاودھ ہوا اگر آپ وصل کریں گے تو مد الود نہیں ہوگا وقت میں ہوگا اور اس کو آپ ٹو کاؤنٹ کر کے پڑھیں گے اب آپ سورہ آدیات میں دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم او اللہ تو یہ دبہا میں مجلعودھ ہوا اب آپ مثال دیکھیے سورہ فجر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء ربك والملك صفا صفا تیسفہ میں مد الایود ہوا اب اپ سورہ احقاف بسم اللہ الرحمن الرحیم واذا خشرا الناس كانوا لهم اعداء تو اعداء پہ وقف کیا تو مد الایود ہوا لیکن وصل کریں گے تو مد الایود نہیں ہوگا اب آپ سرح محمد میں دیکھیے بسم اللہ رحیم فعم بم ف تو اس میں بھی آپ وقف کریں گے تو مدلا ہوگا لیکن وصل کریں گے تو نہیں ہوگا وقف میں ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو مد الودھ سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریے سبسکرائب کریے اور شیئر کریے اور دعا میں یاد رکھیے شکریہ